Це супроментальна психологія, звичайно. Ну, я трошки зупинив, що таке супроментальна психологія. Супроментальна психологія з'являється тоді, коли людина переходить через бар'єр. Що це за бар'єр? Це антропологічний бар'єр. В світі, там, де існує наше фізичне тіло, ми живемо уявами. Тобто, у нас превалює образно-панітійне мислення. Тобто, все, що ми бачимо довкола себе, ми його якось називаємо і воно кладеться в існуючу передбазнавчу картину світу. А план сказав, що навіть поглядаючи за результатом експеримента будь-якого експеримента, ми там можемо побачити тільки те, що дозволяє нам існуюча передбазнавча картина світу. І більше нічого ви більше там побачити не можете. Оце є бар'єр. Вар'єр пов'язаний з тим, що ми живемо, накопичуючи знання про довколишній світ, поглиблюючи їх, деталізуючи їх. Так. У нас є дуже багато наукових дисциплін, є музика, література, танці, математика, фізика, історія, граці, все, що хочеш у нас. Але це збільшує тільки евристичну стелю нашого інтегрованого мислення. Тобто ми маємо все більший і більший багаж. І цей багаж о, в кінці ХХ століття попав у кризу. Яка криза? Все, що в цьому плані, в зовнішньому плані, вироблено людство, наприклад, в математиці, або в фізиці, або в ядерній фізиці так і таке інше. Там настільки велетенський матеріал, що то для того, щоб його засвоїти, потрібно все життя вчитися. Розумієте? І тому. Наука перейшла до фрагментарного вивчення якоїсь окремої дисципліни, щоб отримати той чи інший технічний прогрес. Нові матеріали, нове вилучення, нову зброю і нову світогляду. Ну, позиція світогляду залишається та самою. Вона еволюціонує, але тільки в вплив предметного світу. Тому криза в вона може вирішитися тільки одним способом. яким? Ви знаєте, що для того, щоб описати якусь картину, то там використовується любу картинку, пейзаж, любой. там використовується відоме, ну, якесь число, біт інформації, для того, щоб записати це все. Діва біт, там стільки захочуть, там воно є, воно обмежене. Але воно велике. Але для того, щоб записати образну картинку, достатньо одного погляду. І картинка перед вами вже постала. Тобто, образне уявлення, воно більш інформативне, і воно не тільки більш інформативне. Виявляється, що людина, коли заходить за антропологічну межу, вона із образу понятійного мислення свого мозку. Переходить до інтегрованого мислення. Це інтегроване мислення, воно пов'язане з більшим обширом життя, ніж займаємо ми на фізичному плані. Чому це так? А тому, що існує тонко-енергетичний план, існує енергокомплекс, а він наш енергокомплекс черпає свої, е... свою, спирається в своїй природі, навіть на ланцюги зірок. Помните у камінь, фі, філософський камінь Піліпіліцена? От в тому філософському камені Піліпеліцена там виставні планети, зірки, там ці резонансні цепи, на яких і стоїть усвідомлення світу нашим супраментальним планом, тобто нашим енергокомплексом. Те, що ви знаєте про чакри, генетичні центри, це просто перехід між фізичним тілом і тонкогенетичним тілом. І той перехід ми знаємо як система чакрів, які існують в межах нашого фізичного тіла на тонкому ж плані. Але це перехідні процеси. Далі за тими чакрами стоїть наш Ментальний дубль або ментальний план, а потім за ним супроментальний план, який це все поєднує в одне ціле. Тобто, супроментальний план на тому плані займає більш обширний простір, більш величніше причинне поле. І тому, коли ви орієнтуєтесь на нього, то ви можете зробити вірні кроки в своєму житті, тому що більший об'єм причинної правди світу, він охоплює. Тобто, інтегральний розум на рівні супраменталу, він, він знає. Він більше знає того, що ви можете узнати в обмеженому просторі на внутрішньому, на зовнішньому плані. Тому даних давен, для того, щоб людина була успішною у житті, щоб була успішною, робили посвячення. Що то за посвячення? Посвячення, вони були дуже різноманітні. Всі племені групи, які існують сьогодні в світі, племені культури, вони це посвячення роблять для всіх підлітків 12-10-11 років, там залежить від того, як дитина визріває. Кожна дитина по-своєму визріває до відповідного моменту, коли їй вже може робити посвячення. Чого ця посвята була така важлива? Знайомили дитину справжнім світом, справжнім причинним світом, і вона входила в дорослість, тому що що значить доросла людина? Доросла людина – це яка торкається до причинного світу і знає про нього, про його існування. Не тільки знає, а й може входити в нього і жити назовні, орієнтуючись на ті знаки, або аналоги і сигнали, які йдуть з волі. Ми з вами на прочих вебінарах говоримо, що посвячення бувають найрізноманітніші. Яке посвячення може бути для вас, наприклад, зараз? Найбільш, оскільки ваше абстрактне мислення достатньо розвинене у людини 21 століття, то там може бути Простіші посвячення, не треба пробиватися через товсту шкіру, скажем, усвідомлень зовнішнього. Ми і так в абстрактному мисленні вже там, десь там близько до цих просторів знаходимося.